Доброго вечора, студія. Добрий вечір, глядачі. Я так розумію, що ви перебуваєте на Донбасі, на Донецькому напрямку, так? Ну, на, чи на, на Бахмутському? Так, так. Наш батальйон «Свобода» знаходиться на Бахмутському напрямку. Зараз ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна ворог намагається вже в котрий раз протягом довго періоду часу штурмувати позиції по великому відтінку фронту застосовує все можливе в себе озброєння ГС і СПГ різні види РСЗО під певничезний шпал артилерії і піхотних штурмів ситуація насправді дуже складна зараз на підмогу цим вже майже розбитим вагнерам підсилюють їх так званим так би мовити міксом із чмобіків і десантури то якщо ці чмобіки вони не знають як і що їм робити то ну, десантура з ними керує ними і вже е, краще орієнтується що і як тих чмобіків, що там десь в губинки Кацапі навчили там ходити строєвим кроком і кинули зараз в це пекло під Бахмут е, ну вони мелються вона дивіться, така ситуація наша арт-розвідка батальйону Свобода спостерігала таку картину що група з п'яти е осіб які осіб цих ну, окупантів які намагалися штурманути позиції то вони одного з них посилали як на перевірку про замінування території е і виходить що одного цього чмобіка посилають він доходить до своєї там точки е виконує цю місію благополучно підривається відправляється на концерт до Кобзона і тут же йому на заміну приводять до цієї групи вже з чотирьох осіб прибігає ще один і продовжує подорож з тієї ж точки, де той підірвався, і ось таким чином вони намагаються штурмувати позиції. Зараз ворог намагається пройти до, з півдня напрямку, до траси Костянтинівка-Бахмут. Ситуація там дуже складна, тривають бої. Ворог успіху не має. Наші хлопці, бійці батальйону свобода і інші підрозділи, які знаходяться тут, стоять на позиціях, обороняють місто, і ворогу не вдасться пройти далі. Я от читаю, ну, я не знаю, чи ми, напевно, не будемо говорити загалом про ситуацію на а, всій цій ділянці і певні оперативні, там якісь моменти обговорювати, але я запитаю з тих повідомлень, які ми маємо, яким ми оперуємо, як журналісти, перш за все, те, що ворог намагається взяти, в, звичайно, в оточення Бахмут, ну, або хоча б в напівоточення, він намагається проходити, захоплювати населені пункти на, південь, на північ і на південь від а, Бахмута, і, і також перерізати логістичні шляхи. Чи там дійсно ворог зараз зосеред найголовніші свої зусилля, чи ось цей штурм в лоб самого Бахмута, він також не зупиняється. І, тобто, всі ці всі ці ділянки, вони з однаковою інтенсивністю відбуваються бойові дії. Був період, що ворог припинив спроби штурмувати Бахмут в лоба адже отримував там по зубах і Бахмут як фортеця, він, в принципі, його неможливо було штурмувати в лоба і і наразі його неможливо. Зараз ворог намагається обійти місто з півночі і з півдня зайняти траси сполучення це з півночі трасу Сумовянська на Бахмут а з півдня з Костянтинівки на Бахмут і власне зараз активно дуже активно активізувався ось наступ безпосередньо на ці траси причому що ці траси він штурмує ближче до самого Бахмуту не ближче до міст ворог там успіху наразі немає ми відпрацьовуємо там дуже чітко і стабільно та все ж намагання і шалений тиск цих цього стада баранів ну їх назвати не можна адже йдуть просто валять ордою валять ордою і тиск не зменшується тиск наразі тільки збільшується ми стоїмо ми тримаємо Скажіть, будь ласка, як, як, які погодні умови зараз, як це впливає на ведення бойових дій і вами, і ворогом? Безрозуміло, в кожного своя історія в захисників вона одна, в нападників вона трохи інакше. Можливо, їм гарячіше, вам теж десь в окопах. І гаряче, з іншого боку, і потрібні певні речі, щоб не дати холод, холодові вплинути на організм, там, умовно кажучи, на руки, на ноги. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Зараз ворог намагається під туманом робити спроби прориву, адже зараз на напрямку останні декілька днів дуже сильний туман, випав сніг, це дуже поскладні умови ведення оборони, та все ж умови наступу, це, ну, це теж поскладні єдиний момент що коли був туман то очі які мають спостерігати за ворогом то під час туману його не видно і виходить що йому вдавалося дуже близько підходити до піхотних позицій і дуже часті були зіткнення хлопці давали відсіч і щоб виходить під час туману очі не бачать щоб нам як артилеристам чітко по ним працювати Їхні координати вони ну, не видні і можна орієнтуватися виключно по зоровому спостереженню вже по передачі наших побратимів безпосередньо нам для того, щоб ми відпрацьовували по цим, по цим нелюдам. А скажіть, будь ласка, а коли Зараз... тум... а, я, я просто уточнюю, а коли туман тепловізори допомагають, бачити ворога? Ну я маю на увазі для, піхот, для піхоти, для, не для артилерістів, бо артилерія далі, я так розумію візор можна бачити ворога, але теж дальність його дуже обмежується. Дуже обмежується дальність і річний, якщо це вечірній період. А як правило, то туман це рано вранці і пізно ввечері він лягає в цих умовах. Що зараз, надзвичайно складно помітити в тумані якийсь якийсь рух, і це дуже ще раз повторюся, дуже поскладнює нам обстановку. Я вам дуже дякую, пане Романе. Ну, я традиційно завжди запитую. Я знаю, що батальйон «Свобода» має підтримку від волонтерів, має людей, які завжди готові відповісти на потреби. Але все одно, якщо є певні потреби зараз, можете їх озвучити. Можливо, нагальні якісь потреби є певні. І люди, які нас чують, вони зможуть долучатися, розуміючи, куди ці гроші спрямовувати і хто займається там уже конкретно цією логістичною волонтерською роботою з вами. Будь ласка нам наразі найбільше необхідно це необхідні очі очі в небі і знову ж таки очі високої якості щоб цей нічний період з нічниками з тепловізорами щоб ворога був видно і в таких умовах як туман і в таких умовах як сніг снігопади і взагалі це Тепловізори, це мавіки з нічними та тепловізійними приводами бачення наразі. Це є основною потребою, яка, яка є, і яку ми можемо просити волонтерів. Я для розумі... того, щоб будь ласка, будь ласка, пане Романе, а ну а для того, щоб це все в спаркі працювало, нам ще відповідно потрібно однозначно більше новітнього артилерійського забезпечення.